ini dibawakan khas oleh sirajum Malaysia tentang isu vaksin, kita kena faham bahawa vaksin ni bukan ada dekat Malaysia ataupun ada dekat dunia sejak 10 ke 20 tahun yang lalu, tapi sebenarnya dia dah lama dah wujud dekat dunia ni sebenarnya sejarah menunjukkan pada tahun 1970, 1796 vaksin mula dimodernkan oleh Edward Jenner, tetapi sebenarnya kewujudan vaksin ataupun nama-lamanya dipanggil sebagai variolation dah lama wujud sejak zaman sebelum, abad, sebelum 1000 tahun dahulu dia bermula di China dan kemudian diambil oleh kerajaan Islam Uthmaniyah, uh, dipelopori oleh imuan Islam Al-Razi dan kemudian dimodernkan oleh Edward Jenner. Okay. Apa yang berlaku pada waktu itu adalah disebabkan oleh demam smallpox, wabak smallpox yang mana sangat-sangat serius dan sangat-sangat boleh berjangkit dengan mudah dan menyebabkan kematian ramai orang. Okay. Pada tahun 1796, Edward Jenner menemukan vaksin yang dipanggil sebagai smallpox vaksin di mana dia ambil smallpox pada lembu, cowpox dan dimasukkan dalam badan manusia, dia mendapati bahawa manusia yang dimasukkan cacar itu berjaya membuat satu imuniti dan tidak dijangkiti oleh smallpox lagi. Akibatnya, pada tahun 1980-an, smallpox telah pun dieradikasi, sudah tak ada dah dekat muka bumi ni. Okey. Itu yang masyarakat tak tahu sejarah tentang wujudnya vaksin. Tetapi pada tahun 1998, wujudnya satu kita panggil anjakan paradigma apabila seorang doktor yang mengeluarkan satu kajian mengatakan bahawa vaksin MMR, measles, mumps dan rubella mengakibatkan autism dalam kadangan kanak-kanak. Itu pada tahun 1998. Ambil masa enam ke sepuluh tahun barulah, golongan-golongan uh, perubatan mendapati bahawa kajian yang dikeluarkan oleh doktor yang bernama Andrew Wakefield ini adalah kajian yang palsu dan tidak boleh digunakan dan sehingga kini pelbagai kajian dilakukan untuk membuktikan betul ke autism disebabkan oleh MMR tetapi kajian sehingga kini pada lebih satu juta kanak-kanak dah menunjukkan bahawa ianya tidak benar. Tak ada satu kajian pun boleh mereplikasikan uh, uh, penemuan Andrew Wakefield itu. Alright. Tetapi, damage has been done. Okay. Kerosakan telah pun berlaku. Pada tahun 1998, akibat kajian itu dan akibat sidang media yang dilakukan oleh Andrew Wakefield, masyarakat dunia mula takut tentang vaksin. Dan sejak daripada itulah, penolakan vaksin mula berlaku. Dan sehingga kini... Penolakan vaksin turut berlaku bukan sahaja di Malaysia tapi juga di Amerika Syarikat, di Filipina. Akibatnya kita tengok banyak kematian akibat vaksin preventable disease ataupun penyakit yang boleh dicegah vaksin berlaku kerana mereka tidak lagi mempercayai keberkesanan dan keselamatan vaksin. Akibatnya mereka menolak vaksin. Dan di Malaysia, kebelakangan ini kita mula nampak kesan dia. Daripada tahun 2013 sehinggalah tahun 2018, peningkatan sebanyak 900% wabak measles. Measles adalah satu penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin MMR dan ini sejajar dengan peningkatan golongan yang menolak vaksin dan pada tahun 2018 enam kematian akibat measles berlaku dan semua enam kematian itu dalam kalangan kanak-kanak dan kesemua mereka adalah mereka yang tidak menerima vaksin. Measles adalah sejenis jangkitan ataupun virus yang menyebabkan jangkitan pada badan. Biasanya ia merebak melalui uh, air droplets ataupun titisan uh, udara daripada saluran pernafasan. Okay. Yeah. Bahayanya dia ni sebab dia sangat mudah menjangkiti orang lain Dikatakan kalau katakan seseorang itu yang membawa kuman measles bersin dalam satu bilik tertutup 90% katakan dalam bilik itu ada 10 orang 9 orang akan dijangkiti measles selepas 1 jam Tak terutama kalau mereka tidak mempunyai imuniti terhadap measles okay? Dan masyarakat juga salah faham mereka ingatkan measles ini adalah satu jangkitan yang tidak serius Sebenarnya salah Kalau kita tengok di Filipina pada awal tahun 2019 Wabak measles ini bermula sehingga kini menyebabkan puluhan ribu uh, jangkitan dan daripada itu menyebabkan 300 ratus sehingga empat kematian berlaku. Bermakna mizus memang boleh menyebabkan kematian. Capsule tadi khas oleh Syarjah Malaysia.